Зустріч нагоди презентації книги Ставище спогадах євреїв» розпочала директора юного краєзнавчого музею Олена Берідзе. Вона представила гостя, завдячуючи якому книга вийшла з друку українською мовою. Це наш земляк Сергій Плахотнюк, який переклав її з англійської версії. Уведенні книги посприяли фінансуванні Віктор Матвєєв від фонду «Мир дому вашому». Також головний редактор газети регіональної асоціації єврейської організації «Малих міст України» Клавдія Колесникова та президент цієї асоціації Петро Рашковський. Ця книга про життя єврейської громади Ставища наприкінці 19-го – початку 20-го Ознайомлення розпочала Олена Олексіївна зі вступу передмови Артура Шехтера, що є у презентованій книзі. Я залишив своє рідне містечко 1907 року. Живу в США уже 53 роки. Хтось запитає, чому я вирішив через 41 рік знищення єврейських поселень в Україні видати книгу просто вища». Минуло скільки років після Першої світової війни та Російської революції, коли різноманітні банди грабували, убивали і нищили єврейське життя. З якого то дива я зробив це саме зараз. Ми живі свідки нащадки тієї святої громади, яка турботливо ростила в нас любов і віру до попередніх поколінь. Ми маємо борг перед майбутнім написати книгу спогад про єврейське минуле ставище і звести пам'ятник мукам, які спричинила революція. І яку використали, використали для викорінення єврейства Роки минають один за одним Я був молодим і думав, що матиму досить часу Пізніше, завтра, наступного року Чому гарячкувати? А тим часом настала Друга світова війна Найбільше нещастя єврейського народу Знищення європейського єврейства Біль і сором Так, сорому більше, ніж болю як могло статися в ХХ столітті, що євреїв спалювали в газових камерах, а світ при цьому сидів тишком нишком Звісно, народи воювали між собою, але євреїв убивали лише тому, що вони були євреями. Саме тоді у мене виникла ідея увіковічнити наше містечко, наші муки – не порушувати тиші, я спочатку думав, заніміти, які мільйони померлих євреїв, і лише оплакувати, допоки смерть не поєднає нас з ними. Згадаю тут прихильників, товаришів, без яких весь у цей проект не був би реалізований. По-перше, людина, яку я дуже поважаю і вважаю своїм другом – Ізраелік Рубін із Нью-Йорка. За його енергійну працю у збиранні матеріалів та кошти для книги. Муша Коєни з Філадельфії, Ставищанський патріот і ентузіаст. Дякую дуже співчутливим братам голова із Нью-Йорка. Муша Галанту, Давиду та Хаві Заславським, чесним, щиросердечним містеру і місіс Липовським, а також іншим, кого я тут не згадав. Хто брав участь у створенні цієї книги? Перша зустріч за втілення плану видання меморіальної книги про ставище відбулася. В червні 1959 року 14 осіб із Нью-Йорка, декілька з інших міст Сполучених Штатів Америки взяли в ній участь, на якій і створили комітет для увіковічнення Ставища та його євреїв. Артур Шехтер став почесним президентом комітету, Ізраїль Крубін його секретарем. Книга вийшла у світ, спочатку їдеш пізніше, її переклали англійською. І вже у 2017 році Сергій Плахотнюк переклав її українською. Сергій народився у Ставищі, навчався у навчальному виховному комплексі No1, закінчив університет імені Драгоманова, факультет української філології, працював в інституті енциклопедичних досліджень, редактор енциклопедії сучасної України. 15 червня 2015 року започаткував у фейсбук групу «Ставищенські стайні» як альтернативне джерело інформації про Ставищі. Він переконаний, що Ставищенщина може бути туристичною завдяки популяризації відомостей про її історичне минуле та започаткуванню зеленого туризму. Він спільно з Віктором Хіменком оклав аматорський путівник «Ставищенщина туристична-2016». Брав участь у Всеукраїнському фестивалі туризму у гості до українців, де рекламував «Ставище». В 2011 році дві особи, які зовсім не знають один з однею, я і Віктор Хіменко, натрапили в інтернеті на сайт на якому розміщені спогади про ставище. Я і Хіменко подумали, що було б добре, аби їх перекласти. Причому ці ні я, ні Хіменко не були знайомі одним. Але так сталося, що я в Києві знаю, що я був в Києві він в Петербурзі, словом, і все це з'єдналося в єдине, коли в 2015 році я познайомився з ним через соцмережі. І ми зійшлися в багатьох думках про Ставищинський туристичний край, про популяризацію і, і все і словом, однодумці. Віктор Хіманко Керував виконував більш адміністративну роботу, я виконував технічну, переклав, перекладав і намагався якомога більше наповнити переклад додатковою інформацією для таких. Таких знайців, як я, шукав коментарі, примітки, пояснення. І ось, зрештою, до книги я вирішив, що найкраще це укласти словник невеличкий для пояснень і тлумачень тих приміт, які не всім в Україні зрозуміли. Віктор почав домовлятися про отримання копірайту на переклад і видання в Україні. Переклади. Зрештою, Розавін Догат і Віффін Ліндерман у США посприяли отримати цей досвід від Роберта Барнса, якого зараз, зараз вважають єдиним правовласником на, на цю книгу. На англійську варіант на їдеш. Спочатку вибач, не їдеш, потім перекладаєш англійською і, зрештою, українською дуже не було складнощі правильно передати українською назву, гідроніми назви міста, імена. Але мені пощастило, що я ставищанин, і тому я міг здогадатися, про що йдеться хоча б там у поясненнях і описах будівель, імен. У презентованій книзі є передмова, яку написав Віктор Хіменко з Санкт-Петербургу. Саме з неї ми починаємо екскурс історичним минулим селища. Про Віктора Шхіменка розповів організатору пам'яткоохоронної роботи Олег Васильєв. Він навчався в економічному технікумі, працював потім економіст, економістом на державній службі, потім пробував свої сили навіть у торгівлі, довчився отримав вищу освіту в інституті права і управління, а також зараз працює у аудиторській компанії. Тобто можна з цього зробити висновок, що він ну, ентузіаст і власні сили, він фактично вкладає в це дослідження історії ставища фактично на власному ентузіазм. А далі читали спогади, що війшли до книги. Їх озвучили директор музею Олена Борідзе, бібліотекар читальної зали районної бібліотеки для дорослих Лариса Пацеля, екскурсовод Олена Михайлівська. Зокрема, на сьогодні в Америки проживає близько 6 тисяч євреїв, предки яких є вихідцями зі ставищ. У 1994 році селище відвідала Марта Лір. Вона першою побувала на землі предків та написала статтю у «Нью-Йорк Таймс» про свої відвідини. У серпні 2016 року приїздив член комісії зі збереження американського спадку за кордоном Річард Вайсберг. Дякувала за книгу, за зустріч заступник голови єврейської громади селища Міла Дивинська. У 19 столітті великою частиною населення Ставищ, що в Київській області, були євреї. Саме на долю нашого народу випала безліч випробувань. Це Голокост у період першої та другої світоїх воїн, переслідування під час сталінського тоталітарного режиму та розчарування в радянському способі життя. Усі зазначені вищі чинники спричинили процес міграції євреїв за кордон, здебільшого до Ізраїлю. І сьогодні багато ставищенських сімей мешкають на землі обгітуванні. Ця книга – це розповідь євреїв Ставищ про дуже для нас важлива з багатьох причин. Для нас Ставища – це увіковічення пам'яті, можливо, загальновідомих історичних персоналів, але все ж наших земляків. Для нас, громадян України – це пам'ятка нашої із тисячолітньої багатонаціональної спільної історії. А для нас, євреїв – це книга-звістка, яка нагадує нам, що ми є частиною одного великого народу, зв'язок між яким не переривається, незалежно від місця проживання. Сьогоднішній культурологічний захід стане однією яскравою подією громадського і освітнього життя Ставищ, святом зустрічі з книгою, з історичним минулим для, для членів нашої общини і всіх Ставищан, які високо несли і несуть горде ім'я громадянина своєї малої батьківщини. Бібліотека Лариса Пацеля звернула увагу присутніх на виставку «Мій рідний край – це серця вічна пристань». Вона ознайомила з художньою і документальною літературою, розповіла про видатні постаті ставище. Та зазначила, що всю цю літературу можна знайти в читальній залі районної бібліотеки для дорослих. І наголосила – ми маємо знати і пам'ятати свою історію. Ми маємо пам'ятати свою історію. І з огляду на це, в центральній районній бібліотеці… Ми намагаємось, намагаємось зібрати матеріали про минуле нашого ставища і про сучасне його. Адже, не, ну, якщо ми не будемо берегти минулого, у нас майбутнього не буде. Тому бібліотекарі роблять і вирізки з газет, і збирають по маленьких крихтах всі дані про історію нашого Ставища і про сучасне життя. Тут і політичне життя, і культурне життя, і економічне життя. Спорт... Прекрасна книга, мабуть, всі знають про футболістів наших, поети нашого району і Ставища. Звичайно, книжки-перерви про графів Браніцьких. Мабуть, ви бачили і представлення з цих книжок. Дуже цікаві книжки про релігійне життя, розкішне і ставище про зародження і розвиток. Можливо, у кого виникнуть якісь питання, звертайтеся в Центральну районну бібліотеку, в читальний зал. Ви зможете отримати ці книжки і поповнити свої знання про історію нашого ставища. Кожен з присутніх отримав цього дня книгу «Сталище у сходах євреїв». А завершили зустріч спільним фото.